Rotar för uppkoppling via mobilnät är någonting du kan köpa i princip var som helst på internet idag. Problemet att få en uppkoppling att fungera är ju inte tillgången på produkter. Även om komponentmarknaden har haft det lite trassligt under våren för att säga det hela milt sagt. Problemet för dig att få din uppkoppling att fungera det är att du pratar med någon som vet hur man får en uppkoppling att fungera stabilt över tid. Det är där utmaningen är. De flesta kan få igång en router och få en uppkoppling att fungera. Men om någonting inträffar, ja, då är det ju bra att veta att utrustningen kan sköta sig själv. Och Det är lite där vi kommer in. Vi kan inte bara hjälpa dig med att få routern att fungera. Om och om igen år ut år in på ett stabilt och säkert sätt. Vi kan även jobba med andra faktorer som att din utrustning bakom routern till exempel inte ska kunna gå att nå utifrån internet. Och dessutom att din router eller din enhet inte ska kunna gå att hacka sig in i med rudimentära kunskaper om hur saker och ting är uppbyggda. Förvånansvärt många vi har haft kontakt med genom åren har fortfarande inte ändrat routers login och lösenord. Bara för att nämna ett exempel på ett område där du kan vara lite extra utsatt. Vi har genom åren jobbat upp olika typer av arbetsrutiner för att gå igenom alla aspekter av din uppkoppling och hjälpa dig så långt det går för att få din uppkoppling att fungera. Det här är inte information som du hittar på vår hemsida utan det här är information som vi delar med oss av till våra kunder i olika typer av workshops och event. Som du är intresserad av att boka in en workshop eller ett möte där vi går igenom alla aspekter av din uppkoppling och får det att verkligen fungera. Ja, men hör av dig till oss. Mej kan du boka till exempel på Calendly. På min profil på LinkedIn hittar du all information om hur du bokar en tid i min kalender. Hoppas vi ses. Ta hand om dig. Ha en fin dag. Hej!